Наступний наш виступ про бібліотеки Катернаславщини в умовах Першої світової війни. Тут ну, такий місточок, він очевидний, смисловий. <вір діяти> і власне про мережу, про формат, про діяльності і про постаті в цих бібліотеках ми поспілкуємося із Лучка Людмила. Прошу, пані Людмило, прошу вас. Дякую, п... пані Оксана, за те, що ви зробили такий суд. Добрий день, колеги. Я хочу передати. По-перше, щирі вітання усім учасникам від зального методичного об'єднання бібліотек закладів да, вищої освіти Дмитроської області. І я хочу щиро подякувати усім спікерам за попередні виступи, які є цікавими і корисними для кожного. Моя тема з історії. Наступне. Влітку e, 1914 року розпочалася Перша світова війна. Воєнні дії, якої відбувалися на усіх території Російської імперії, до складу якої на, на початку ХХ століття проходила Екатерина Славська обернення. Під час війни відбувалися руйнування, господарства, формування окремих процесів, Знищення виробництва і, і, і зменшенням підприємств. Війна зумовила і негативні тенденції і у суспільному розвитку Катеринозарської губернії, зокрема, культурно освітніх напрямках. На початку ХХ століття важливою складовою культурного простору були бібліотеки, які зберігали як міжкову спадщину, так і періодичну Опікувало придбання нових видань та сприяли процесу поширення знань серед різних вест населення країни. До бібліотечної малегі Катерина цього періоду входили бібліотеки з різного наступника, різного підпорядкування. І, і далі я звернув увагу на найбільш цікавих моментах в історії рівних бібліотек. За роки першої світової війни у Гадебнославському повіті Зенство відкрило 5 народних читалень. Цікавий є факт про підвищення заробітної платні завідувачам народних бібліотек читали з 60 карбованців до 120 карбованців на рік. А читання цього періоду свідчить, що популярністю серед сільського населення користувалися художня література та історико-голиографічні видання. З 1916 року вчитання Катеринославщини запроваджено народні читання як мова форма просвіти та підвищення врангності сільського населення. Під час першої світової війни Материнославською міською громадською бібліотекою завідувала Уляна Іванівна Дигарєва. Бібліотечний штаб був постійним і нарахував 6 жінок. Звичай, звичайний бібліотекар отримував 480 карбованців на рік, що було недостатньо для отримання родини, так відчать звідти. У 2014 році міські громадські бібліотеки виповнилися 25 років. Відбулось засідання бібліотечної ради, на якому були присутні як члени зерства, так і бібліотечні працівники. Але у зв'язку з війною прийняли рішення уночисте святкування перенести на більш сприятливі часи. У 1914 році бібліотечна рада розглядала прохання мешканців Катеринослава про купівлю книг українською мовою та візокремлення цієї літератури в український відділ з окремим каталогом. Комісія вирішила книги придбати та створити окремий показчик книг, написаних українською мовою. У тому ж році ну, завідувачка Дикарєва пройшла е, брала участь у перших бібліотечних курсах, які проходили в університеті Шанянського. Результатом став зріст провідрядження, який здив певну програму змін у діяльності міської бібліотеки. І крім того, під час війни відбувався птимоодяг між колегами. Завдяки якому бібліотека отримала пахові видання. Наступний слайд. Недоліком роботи міського осередку стала недостатня кількість бібліотечного персоналу, що не дозволило провести так потрібний для того часу аналіз відмовинь на літературу та вивчити читацький поміт та книги. Під час Першої світової війни у Патеринославі підвищується інтенсивність читання і поширюється читацьке впливо. І відбувається це з двох причин. Перша збільшується населення за рахунок біженців Варшави. І друга причина полягала у значному поповненні фондів новими книгами. Серед навчальних бібліотек та Тернославщини. Важливою була діяльність бібліотеки Катерино-Славського першого реального училища. Під час війни приміщення в училища було зміщено в шпиталь для поранених воїнів. І тому перше реальне училище перевели до першої чоловічої гімназії. Там проводили заняття у другій половині дня. Урок понад дилет з 50 хвилин до 45 хвилин скасували гімнастику та спів. А частина учнівської бібліотеки, тобто саме підручники, були також перенесені до чоловічої гімназії. Причини воєнного часу придбати літературу у Катеринославі було проблематично. І тому попечительська рада навчального закладу важливу роль відводила саме в переплаті книг до бібліотеки. Училище виділяло як державні, так і спеціальні кошти на купівлю навчальних осібників. Для біженців-учнів рада училища купувала підручники, за якими вони і навчали. Під час Першої світової війни не залишався поза увагою керівництва закладу, навчальний процес, а саме вимоги, які вписували викладачів, до змісту навчальної літератури. Так, матеріал повинен бути викладений коротко, зрозуміло, але обов'язково з ілюстраціями. Далі я хочу звернути увагу на доповідь бібліотекаря Івана Курвень про роль позавласного читання, що викликало гостру дискусію. Під час розгляду цього питання бібліотекар важливу роль відводив саме комплектування учнівської бібліотеки, яка повинна бути значною за кількістю творів, цінною за змістом, зручною у користуванні та відповідати спеціальностям учнівща. І після обговорення вище зазначених питань Рада зробила висновок. Читання повинно сприяти поширенню любові і пошани до книги, підвищувати інтерес до неї. Обов'язкове щитання приведе до стримання індивідуальних нахідів учнів та падіння інтересу до книги. Наступний. Вагомий слід в історії Катеринославщини залишили бібліотеки навчальних закладів міста Олександрівська, сучасне Запоріжжя. Звіс бібліотека учнівської бібліотеки механіко-технічного училища також викладача цього училища Леоніда Яксунова містить детальну інформацію про окремі напрямки бібліотечної діяльності під час Першої світової війни. Яксунов був активним діячем училища, організовував концерти для поранених у 1917 році. У зв'язку з війною внесено зміни в рапіп роботи, як навчального закладу, так і бібліотеки. Оскільки навчання рік було скорочено на два місяці, то відбулося і зменшення і книговидачі і кількості відвідувань бібліотеки. У цілоги знижується і зацікавлені учнів, книгою та посилюється інтерес до газет і журналів, які містять нові інформацію про події. На засіданнях РАК обговорювалися питання про поповнення фундаментальних бібліотеки. Спеціальною технічною літературою. Наступний слайд. У цей період у Губельній значним було коло товариств, які опікувалися і мали власні бібліотеки. Ціну інформацію містять звіти товариства «Побличительство про жіночу освіту». У 1915 році в приміщенні училища було розташоване шпиталь і бібліотека не працювала. Склад учнівської та викладацької бібліотек школи залишався без змін. Нові надходження бібліотека не отримувала. Але мають цікавий факт. У 1915 році Товариство зазнало людських страх померли почисні члени Грекова та Стадіо, які заповідали відсотки зладних рент на розвиток бібліотеки та придбання навчальних посібників. Здрава знала і товариства Джолері, оскільки його члени, чоловіки, були призвані на військову службу, що негативно позначилося і на діяльності бібліотеки. Окремо зазначу і діяльність медичних бібліотечних посередків, які приділяли підвищену увагу поширенню медичних знань серед церквицького населення, заохоченню до читання медичної літератури та проведення лекцій з історії хвороб та їх профілактики, що було дуже актуальним на той час. У, у місті була відомою бібліотека Резнославської просвіти, найбільшим попитом якої користувались у населення твори українських письменників та істориків. На думку бібліотекаря Петра Щукіна, фонди товариства потребували кількісного і якісного зростання, тому було запропоновано вести додаткову платню за користування книгами. У восьмі з 25 копійок на користь бібліотеки наступний слайд. Наукова бібліотека Білоцького національного університету ім. Леся Гончара зберігає близько 500 примірників видань, надопованих саме у цей період. Серед людей, що в нас зберігаються, привертає увагу колекція історико філологічного напрямку. Це твори відомих українських історій письменників, етнографів, фольклористи. Одна є харківські видання, металі Багавія, Ніколи Сумцова. Дослідницький інтерес і викликає неналички за форматом київське видання «Московсько-український словник, підготовлений у 1918 році з таларизмом «Чар». І привертає увагу, тиснена обкладинка та наявні покажчихи. Наступний слайд. Раритетним є в виданнях спіта «Голєрєнкі красіні» з собраних волчан-кармуєзі в Гайковській губернії. За авторством бюра – доцента Харківського університету, вчиного ботаніка Костябдина-Уринського. Це брошура, всього 26 торінок, була надрукована у 1918 році, але чим вона цікава для нас тим, що саме у місті це наша Ніпропетровська область. І перероги, ми що автор саме в цей період мешкав у Синельникова і працював у комерційному училищі. Цей перелік є невеличкою частиною загального каталогу, який з історичних умов не міг бути надрукованим повністю. Значну наступний слайд. Значну буквально хвилини прошу. роль відігравало в нас українське видавництво, і серед українських книг варто зазначити цікаву пострад, десь українська стародавня історія. Східних народів. Друге видання. І при тому на, наша бібліотека ще й має спадщину всеукраїнської Академіка Всеукраїнської академії наук професора Фестантина Воглова, який також є унодженцем нашої старичарти. Київське видання ви бачите на, презента... на слайді, статистика і наступний слайд і серед істориків проєзнавчих видання Катеринослава, який є бібліографічною рідкістю. Це унікальний альбом «Описна станція по відслідування добивання русського йода іспанських морських водорослів», яка була створена у 1916 році, саме нашими катеринославськими професорами і хіміками. І до рідкісних колекції входить книга «Родини в Рінчергі». Це Це про роковців, яка видана у Катеринославі 1917 року є унікальною саме своїми візерунками, українськими візерунками, які доповнюють цей е, е, стерв. І е, висновки наступний слайд. І незважаючи на скрутний фінансовий дар, пов'язаний з війною Катеринославською, якщо і міське населення, Опікували та підтримували бібліотечну справу коштами на влаштування і придбання нових питань. Бібліотеки продовжували працювати та сприяли поширенню знань і розповсюдженню літератури. А спадщина у університетських книгозбірнях є цінним джерелом якісного освітнього процесу. Дякую за увагу. А, дякуємо, а, дякуємо пані Людмило. Я впевнена, що е, знати і пам'ятати своє коріння і знати і пам'ятати, розуміти, робити відповідні висновки і враховувати це далі в тому, як ми розвиваємо наші бібліотеки, зараз це надзвичайно важливо. Мати ось цей зв'язок поколінь. Дуже дякую вам.